Azt hiszem, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy egy ilyen szűkölő demokratikus térben még tudok tenni azért, hogy sérvékeny társadalmi csoportok ismerjék a jogaikat és meg tudják védni a jogaikat. És, és azt hiszem, hogy a TASZ -ez emiatt egy borzasztó fontos szervezet. Nagyon stabil alapelvek alapján működik a TASZ, és ezekből az alapelvek lemenged. Ezek mindig ott vannak a munkák mögött, és bármilyen Éppen aktuális kormányzattal szemben kérjük számon az állampolgároknak a jogainak az érvényesülését. Mi az alapjávinkből nem engedünk.